стануть яйця-делікатесом, скільки нині хмельничани віддають за десяток. За Україну і українців готовий померти. Чому британець приїхав воювати на боці Сил оборони України? Як хмельницькі старшокласників вчать поводитися із зброєю? 22 жовтня 2022 року в районі населеного пункту Бударки Харківської області загинув воїн з Хмельниччини Олександр Фєшін, чоловік родом з Полонного. Цю інформацію підтвердив Полонський міський голова Франц Скримський. За його інформацією, прощання з Олександром відбудеться завтра, 28 жовтня. О 13 годині в храмі Святої Трійці розпочнеться поминальна літургія. Станом на 27 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 69 тисяч 220 російських військових. Противник втратив 2631 танк та 5364 тисяч бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1690 артилерійських систем, 379 реактивних систем залпового вогню та 192 засоби протиповітряної оборони. Від 24 люту українськими військовими знищено 271 література. Так, 1398 безпілотних літальних апаратів та 249 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 одиниць. Спеціальної техніки – 150 одиниць. За 246 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів. Збито 351 крилату ракету. Уже ну, 25 років на базарі, ще таких сін не було. Марія Дунець продає яйця на одному з хмельницьких ринків. Ціни на них, каже, різняться в залежності від розміру. Покупці, за словами продавчині, обирають переважно крупніші яйця, які нині коштують 62 гривні за десяток. Трохи возмущались по початку, а зараз люди вже привикли. Ціни вже піднялися де-то до місяця. Ну, дехто бере трохи менше, як брав раніше, але люди купляють. Це все не від нас залежить. Дорога закупка йде з фабрики. Пані Олена купила на ринку три десятки яєць для себе і сусідів. Ой, космічні ціни. Ну Другого виходу нема. Що ми можемо зробити? За одним десятком яєць курячих прийшла на ринок пані Лариса. Дуже багато не беремо, тому що дуже дорогі. Краще взяти кусок м'яса, буде більше, що їсти, ніж яйця. Трошки зав'яжемо, як то кажуть, гаманець, на літо будемо чекати подешевше, щоб було. Тоді купимо більше. Пані Лариса каже, бере яйця, бо без них не обходиться більшість страв. Яйця треба кругом, ви знаєте, якщо готуєш, то навіть і омлетик якісь з капусточкою чи котлетку. Кругом треба яйця. Без нього ніяк. Вже їжниця так. І <плес> Навіть, не дуже часто її вживаємо. Ціни на домашні і фабричні курячі яйця різняться. Пані Лілія привезла на ринок домашню продукцію, каже, її вартість обґрунтована. Приходить зіма і, звичайно. Набагато менше яєць кури несуть, тому і з яєць пішло. 80 гривень на базарі, фермерські, ви ж бачите, по 60-65 гривень вже, тому і в нас дорожчі. Будуть і знижувати ціну, звичайно, будуть знижувати ціну і домашні яйця. Дай Бог, після Нового року, коли почнуть нестися молодняк, ціна впаде. Надіємося на все краще. Слава Україні!» Нині в області середня вартість яєць першої категорії, яку регулює держава, становить 62 гривні. За словами завідувачки сектору контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Олени Сологублисенко, на ціноутворення продукту вплинули сезонність, світова продовольча криза і повномасштабне російське вторгнення Росії до України. Це розбомблені і знищені Росією птафофабрики в Україні. Зменшено виробництво яєць, але наразі не прогнозується дефіциту яєць, ринок внутрішній повинен бути ну, буде забезпечений. Також вплинуло розірвані. Ланцюжки постачання, тобто логістична система в Україні порушена. На двох птахофабриках області Суспільному Хмельницький. коментувати ситуацію з ростом цін на яйця курячі відмовилися, посилаючись на брак часу. Натомість, чим обумовлені такі ціни на яйця в Україні, нині досліджує Антимонопольний комітет, розповів виконуючий обов'язки голови його Південно-Західного міжобласного територіального відділення Олег Федорчук. Ну, зараз іде дослідження. Зараз надіслали вимоги всім важливим гравцям на ринку, які і діяльність яких і формує ціну, і буде проаналізована складові собівартості. Буде досліджено об'єктивність причин здорожчення, і тоді буде зроблено висновки відповідні. До якого часу триватиме дослідження, наразі невідомо. Ярослава Антушевська, Віктор Кривий, новини на Суспільному. Хмельницький. Слава Україні, герон, слава!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 З вогнепальною зброєю стріляє вперше, розповідає одинадцятикласниця школи номер 25 Сабіна Зарудніва. Перше враження класні, але страшно іменно із-за громкого звука в ушах, все одно, хоч і є наушники. Має досвід стрільби лише з пневматичної зброї, говорить одинадцятикласник школи номер 25 Михайло Пермогорський. Каже, перед стрільбою з автомата хвилюється. Ми тренуємося перед виходом на полігон, як підходити до гнивої позиції. Класно, класно, ну зараз подивимося, будемо стріляти, як, як вийде. На полігоні. Стр... Дершокласниками проводимо стрільби і тактику, розповідає викладач предмету захисту України школа номер 25 Віктор Власов. То карантин, то війна розпочалася, то ми перший раз виїжджаємо, хлопців взяли на стрільби, плюс тактичні заняття зі зброєю будуть. Будуть вчитися, як правильно тримати зброю, як правильно стріляти, правильно цілитися в мішені. Збирання-розбирання автомата, спорядження магазину. Увесь процес стрільби на полігоні контролюють працівники навчально-тренувального центру Хмельницької тергромади, розповідає його керівник Олександр Стіборовський. Ми займаємося тим, що навчаємо наших громадян вміти обороняти себе і нашу землю. Це як і добровольче формування територіальної громади, так і просто громадян міста. Сьогодні у сьогодні нас черговий день, чергова стрільба з учнів випускних класів, Uh, і навіть отримати хороший поштовх для того, щоб вчити предмет захисту України. Стрійби на полігоні, за словами головного спеціаліста Хмельницького департаменту освіти і науки Едуарда Погоржельського, входять у нову програму з предмету захисту України. Якщо порівняти з минулорічною, об'єднали строєву підготовку з прикладною фізичною підготовкою і такий розділ, був статути Збройних сил України ввели в розділ Збройні сили України на захист України. І внесли в розділ основи цивільного захисту заняття Зміною безпеки в кінці навчального року у рамках предмету «Захист України для старшокласників планують провести навчально-польові заняття, каже Едуард Погоржельський. До неї входять тактична, вогнева, домедична та фізична підготовка. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це сестра, мальок прапор, і тому, що це символіка України. Так про свою роботу розповідає Анастасія Бабій. Дівчина розфарбувала вхідні двері до Криївки у селі Велика Калинівка. Це два дні за